Через бойові дії фермер Шевченківської громади Володимир не зміг провести посівну кампанію та зібрати врожай. До початку війни фермерське господарство «Святовіт-Південь» обробляло 350 гектарів землі. Було направлення вирощування зернових, олійних і овочних культур. Під врожай 2022 року було посіяно 300 гектарів землини і лишене було поле 50 гектарів під овочі. Овочі геть не успіли посіяти, а заміна була посіяна, з неї там 200 гектарів було підживлено, але е, з початком бойових дій ми на поля не могли виходити обробляти їх, і так воно затягнулося, за що ми і не змогли вбирати врожай, Частина масивів Володимира згоріли, іншу частину не змогли прибрати через заборону військової адміністрації про проведення робіт на земельних ділянках, де відбувалися бойові дії. Ця заборона адміністрації військової, вона досі триває і вже закінчується рік і ми ще досі на полях не можемо ходити, тому що, по-перше, я казав, заборона, а по-друге, вони заміновані, дуже багато там всяких бойових і ракет, і що хочеш є, касетні ракети. Згорів врожай і фермера Олександра. Чоловік розповідає, більша частина землі усійна російськими боєприпасами, тому і досі неможливо проводити роботи, аби підготувати поля до наступної посівної. Час згоріла, час залишилася, але діло в тому, що ми ж не можемо... Ми не могли просто працювати, тому що тут стріляло. Воєнні скали просто, як тільки піднімається пиль, зразу туди прилітає. Який туди комбайн може зайти? Треба рішення і треба, щоб люди просто нам дали змогу працювати. Тобто розмінувати. Ми не маємо права, і ніхто не приходить. І всі розводять руками. Ми подали всі заяви на розмінування, законні як форма, яку нам сказала МЧС, все ми зробили по закону, як вони требували. Питання, коли вона буде. Зараз треба хоча б позапахуватися, поки у цьому розсі дозволяє почва, треба розмінувати хай якийсь десяток полів, ну, якісь то будуть гроші. Заміновані поля Миколаївщини затримують підготовку землі до наступної посівної, говорить перший заступник начальника Миколаївського обласної військової адміністрації Георгій Решетійлов. Перше питання дуже великі площі. Ми залучаємо міжнародні і наші асоціації до розмінування. Спочатку 2023 року до відповідних розрахунків ДСНС приєднаються відповідні структури, які займаються гуманітарним розмінуванням, досягнути певні домовленості. В залежності від погодних умов буде зрозуміло, коли вони зможуть розпочати. Чекати, подавати заявки, формувати, з тергромадами, з районними військовими адміністраціями певну ну, плани, черговість, але в даному випадку потрібен час, щоб обстежити ці поля. Основна причина того, що на Миколаївщині цього року зібрали менше врожаю ніж минулого – обстріли російських військ та окупація певних територій під час збиральної кампанії. Є певні Об'єктивний причина у вигляді там, кліматичних умов, але основна причина того, що в цьому році зібрано менший врожай, це саме бойові дії. Що стосується посівів, ми можемо констатувати, що, да, на певних територіях не вдалося зробити посівну компанію, але це в принципі десь до 30% вся інша частина, в тому числі і під це, озиму, засіяна.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 Багато що не встигли просто посіяти. Почали з підживлення, підживили ми тільки Скільки? гектар 70, навіть. практично не підкормлювали, тому що все одобрення лежить у складі. Потім почали сіяти соняшник, соняшника посіяли 60 гектар. Вони були посіяти десь 150-170. Аграрії Миколаївщини зібрали протягом 2022 року орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.